нич орки боянали на нашому бахмутському напрямку батальйон Свобода там знищили декілька э, груп орків разом з 30 ЗСУ. А э, ранок у нас не втратили декілька, ну, не втратили, були розбиті декілька позицій наших, знищити там стролинки, генератори. Зараз ситуація плюс-мінус 0.5. Ну, але обстріли йдуть постійно, постійно. Так що, якщо если... Якщо пропаде зв'язок, то, то попали по стерлінку. Наскільки інтенсивно ворог зараз обстрілює ваш напрямок? Так, тому що від Вугледара до Сіверська вони розпочали масовані артилерійські обстріли. Ну, а те, що відбувається під Бахмутом, я би просив вас, пане молодше лейтенанте, трішечки детальніше розписати. Тому що Бахмут не дарма іменується фабрикою смерті для орків. Постійно обстрілюємо. Ми вже за вчорашню ніч знищили декілька їх розрахунків міномета. Там постійно стріляє АГС, виїжджає іноді танк, насипає. Але опади ну, десь з періодичністю 1-2 години. Тобто іноді закриваються, стягують війська. Ну, на наш напрямок вони зараз дуже активно стягують. Дуже багато піхоти полягло за останній тиждень у орків. Тобто в посадках трупів більше, ну, мабуть, більше ста. Тобто більше ста людей похоронено в лісосмузі біля нашого напрямку. А вони їхні тіла забирають, встигають забирати? Ні, лежать, воняють, ніхто не забирає. Була дуже складна ситуація одне кілька днів тому. Орг кричав, ну, хвилин, мабуть, 40, просив братіки, братіки, помагайте. За 40 хвилин до нього ніхто не підійшов, ну, я так розумію, людина померла. А не підходять, бо бояться, що теж до нього доєднаються? Ну він в окопі сидів, там в принципі можна було, У них така натура, вони друг друга кидають, вони гірші за тварини. Це тварини можуть там друг друга підійти якось, попробувати спасти орки, гірше, ніж тварини. Вони, вони клали друг на друга, на нашому нас вже багато ПВК, от вчора спіймали зека, зека кинули сюди без підготовки, він тут з 20-го числа, тобто вийшов на позиції, от, скільки, ну, два тижні його взяли. І що він набоювався. розповідав? Можливо, можливо, є якась інформація про mm -hmm. настрої ворожі про ворожі настрої. Дуже дуже негане не, не невдоволені командуванням, невдоволені підготовкою, невдоволені своїм забезпеченням. Голодні сирі, викачає, стріляють дуже мало. Ну, така ситуація. Уроків зараз великі складнощі. А про це невдоволення вони тільки вам розповіли чи, вони, чи може вони також розповідають своєму командуванню щось розказали вам? Ні командуванню? вони нічого не розповідають там командування яка ситуація була те що сказав цей військовополонений вони Євгеній Уропай, щось... молодший лейтенант батальйону Свободи Нацгвардії України, який перебуває зараз на Донеччині. Ворог регулярно обстрілює позиції наших бійців. Ну, від нічого дивного, що є певні проблеми зі зв'язком. Ну, сподіваємося, що зараз Старлінг запрацює. Сподіваємося, що обстрілу було. Так, пане Євгене, ви повернулися, тішимося. Отже, настрої серед окупантів і рівень невдоволення. Дуже високий рівень невдоволення. Люди бунтують проти свого начальства. Я так плюс-мінус розумію, що вони, ну, в принципі, не хочуть йти вперед. Забезпечення раціями у них дуже слабке. Тобто не поодинокі випадки, коли вони іноді баранять друг друга, а, так як не розуміють, це вороже оков чи там вже сидять їх хлопці. Тобто були ситуації. Отак, так от. Ну, що, сказав пан Євгеній, що е, щось накрили їхні позиції, відповідно, знищили стерлінки і генератор. І, відповідно, через це маємо проблеми зі зв'язком, але ми всі розуміємо, в яких умовах зараз перебувають наші хлопці. О, знову повернуся, пан Євгеній. Пан Євгеній, ми раді вас бачити знову. Зараз я чуть-чуть спробую, спробую якось стати. Так э, в принципі, ситуація на всьому східному напрямку зараз складна. Дуже дуже важко біля Авдіївки, біля Мар'янки. Э, сам нижня частина та східна частина Бахмута. А э, там зараз дійсно складно. Йдуть запеклі бої. Э, орки штурмують. Орків дуже дуже багато. Э, наші захисники. Ех, е, важка розмова, важка технічно, ну, але е, маємо, маємо, що ті, хто донатять на ЗСУ, знаєте, що треба хлопцям старлінки, бо їх вороги понищили. А старлінки потрібні для того, і щоб ми дізналися, що там напереду відбувається, і щоб хлопці, дівчата, які нас захищають, змогли написати своїм рідним «живий, все добре» чи, чи «плюс».